من بكم اعزائي المشاهدين والمستمعين في كل انحاء العالم وعنوان الحلقه النهارده بناء المعبد اليهودي بناء المعبد اليهودي ده كانت فكره سيدنا داوود عليه السلام آه وكان بيتمنى من قلبه ان هو يبني المعبد بتاع هيكل سليمان اللي بناه بالذهب من جوه وعمل محراب وحط في قدس الأقداس جوه تابوت العهد وكده المهم كانوا بيتمنوا ايه بناء بيت للرب يكون لاسم الله واستغرق البناء ده في عهد سيدنا سليمان اربع سنوات يعني سنه 480 من خروج بني اسرائيل من مصر وعمل قصر ليه في حوالي 13 سنه وبنى بيت لبنت فرعون في القصر وكان في ارتباط وثيق بين فرعون مصر وسيدنا سليمان وقتها ووضع الفضه والذهب والاواني وجعلها في خزائن بيت الله اللي هو الهيكل بعد كده جمع الملك سليمان الشيوخ القبائل بني اسرائيل ورؤساء الأسباط والرؤساء لاصعاد تابوت العهد من مدينه داوود الى اورشليم ووضعه في المحراب تحت جناحين ملكين وكان فيه لوح الحجر التي وضعهم موسى عندما كلم الله بني اسرائيل واثناء خروجهم من مصر واخذ منهم العهد وأعطاهم رائد الوصايا والأحكام موجودة في إيه لوحي داخل تابوت العهد من الحجر وتراءى الله له بعد أن أكمل البيت اللي هو الملك سليمان وقال له لقد سمعت صلاتك وقد قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد وقال له الله إن سلكت فرائدي وفرائض أبوك داوود وحفظت كل الفرائض والأحكام فإني أقيم كرسي ملكك على إسرائيل إلى الأبد كما كلمت أبوك داوود ولا يعدم لك رجل عن كرسي إسرائيل وإن شاء الله كده هنشوفه في بقية القصة مع بعض يعني. و وقال له: إن كنتم تنقلبون أنتم وأبنائكم من ورائي، ولا تحفظون وصاياي وفرائدي التي جعلتها أمامكم، بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها، فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتها وإياها والبيت الذي قدسته لإسمي أنفيه من أمامي، خلي بالكوا بقى ينفي البيت من أمامه. معناه ان هينفيه في حته تانية هيتم وضع الهيكل دوت او المحتويات الذهب دي كلها في مكان اخر هنعرفه بعد كده ازاي هيتحط في مكان اخر ويكون اسرائيل هزاه في جميع الشعوب وبعدين صعد في عون مصر واخذ جازر وحرقها واعطاها مهرا لابنته امراه سليمان تزوج من بنت ايه فرعون مصر الملك سليمان في شيخوخه بقى سليمان اماله قلبه النساء عن الله وجعل يبني لهم مذابح للالهه بتاعتهم حوالين المعبد اليهودي وطبعا غضب ربنا على الكلام دوت قال له انا همزق المملكة دي لكن مش دلوقتي لكن همزقها في عهد ابنك لأجل اسم ابوك عشان كان ربنا بيحب داود عليه السلام قال له ايه مش همزقها دلوقتي هسيبها لك لما انت تموت بعد كده في عهد ابنك بقى اللي هيحكم بعدك يا سيدنا سليمان هتتمزق المملكه وفعلا حصل الكلام ده وتمزقت المملكه وابنه حكم ايه سبته واحد بس وواحد تاني اسمه. ريعام أخذ باقي الممالك وبعد كده صعد فرعون مصر لسبب ما أخد فعلا الهيكل طبعا ده بوحي أكيد من ربنا يعني أو حاله أو حصلت مشكلة ما مع فرعون مصر خلاه يتغاظ راح واخد كل الدهب اللي موجود في الهيكل خلعه وجابه مصر فبكده ربنا نفي ايه الهيكل. أو المعبد ده نفاه ووضعه في حته تانية عشان يكون إيه يكون منتظر السيد المسيح ليقيمه من جديد، لكن هيقيمه فين بقى المرة دي؟ هيقيمه في مصر اللي هي أرض سيدنا موسى، اتولد سيدنا موسى فين؟ في مصر أساسا، كويس؟ فا كده هتبقى ده يعني بيت الله في مصر. وايجو الناس من كل مكان من انحاء العالم اللي عاوز يجي يصلي ويدعو الله انه يغفر له خطايا زي ما كان طلب سيدنا سليمان من ربنا قال له اللي يجي لك ويقصد بيتك دوت يا ربنا اغفر له الخطايا واجعله كيوم ولدته أمه فاجاب الله إيه دعوته لكن ما تمش ان هو جعل ايه البيت ده مقيم الى الابد يعني فبعد عهد سليمان اختفى الهيكل ده وفعلا اسرائيل اتشتتت في جميع انحاء الارض وبعدين جاء ربنا بقى في وعد الاخره بياتي بيهم ايه لفيفا زي ما هو مكتوب في سوره الاسراء اذا جاء وعد الاخره اتينا بيهم لفيفا فين في اسرائيل اللي هي حاليا دلوقتي اللي هم محتلين فلسطين فا الوقت هم منتظرين إما ربنا بقى يرحمهم ويتبعوا اللي احنا بنقول لهم عليه ان انتوا يجعلوا القدس دي مدينة سلام وسبوكوا بقى من الكلام الهجس دوت ومفيش حاجة طبعا تحت المسجد الاقصى ولا حاجة وان المسجد الاقصى ده هيفضل للمسلمين ويحرم على اليهود دخول المسجد الاقصى لان الهيكل بتاعهم سوف يقوم بناءه في مصر وكل الاحداث اللي هي يعني الصلاة والعبادة والحج وزيارة بيت الله هتكون في مصر ان شاء الله هتكون قبلة اليهود في مصر وقبلة كل الاديان الاخرى من العالم هيجوا مصر زيارة بيت الله بدون اي مانع لهذا الامر يعني اليهود مسلمين مسيحيين اي ديانة اخرى الديانات اللي هي موجودة وعايزة تيجي تزور بيت الله اللي هو هيكل سليمان ويادة الله بان يغفر له زنوبه وخطياء هيعود بلاده كما ولدته امه زي ما هو مكتوب فان شاء الله ده الحدث دوت من اهم الاحداث واللي يحل مشكلة كبيرة ما بين اليهود والمسلمين طبعا الكلام دوت يعني هتقول ده صعب قوي ان هو يتم تحقيقه ازاي اليهود والفلسطينيين والاسرائيليين والمصريين يجتمعوا على الشيء واحد مش ممكن لا ربنا عامل كده فعلا وهو اللي هيفرض السلام دوت مش احنا اللي هنفرضه ربنا هيفرضه سواء بالحب او بالقوه بالقوه بقى ايه اللي احنا مش هندخل احنا في جيش وحرب وصراعات زي زمان كده لا هتيجي ايات من عند ربنا عظيمة هتؤدي الى هلاك الشعوب يعني ربنا عنده ايات كتيرة قوي ممكن يطلعها يطلع المرض زي كورونا ده وقف العالم كله على رجل فيروس مش قادر تشوفه بالعين المجردة وقف العالم كله على رجل بالك فيعني ربنا قادر على كل شيء ويعمل كل شيء استبعدش اي حاجة يا يعني ربنا يعملها يعني وبعدين عندنا كمان خطر انهيار السد العالي قائم لسه لسلايد دلوقتي وأثيوبيا هتملى السد في خلال يعني السنوات اللي جاية أو الأيام أو الشهور الله أعلم ما يحصل إيه بس في النهاية يؤدي لانهيار السد العالي فعشان كده إحنا بننصح إن إحنا نستمر في البحث ده ونسعى إلى الله في هذا البحث ونحنا نشوف حقيقة هيكل سليمان الموجود حاليا في مصر وتم تحديد موقعه بالتقريب كده إن هو يكون غرب مدينة الإسكندرية في منطقة اسمها بنجر السكر فإن شاء الله هنشوف الموضوع ده هيوصل بينا لغاية فين قبل ما يحصل الطوفان العظيم اللي هيجي على مصر. يعني نستنى الطوفان وبعد كده نشوفوا حكايه المعبد اليهودي ده يبقى احنا يعني نستنى خراب مصر عشان نشوف المعبد ولا نشوف المعبد وننقذ مصر فيعني احد الايات هتسبق الاخرى فيعني هنشوفه ولا مش هنشوف هنعمل ولا مش هنعمل لسه انتظروا بقى في الايام اللي جايه ان شاء الله مع بقيه ايه الحدوته اللي هنقولها لكم وعن كيفيه السلام العالمي اللي هيحصل ما بين مصر وإسرائيل وفلسطينيين وإزاي هيتعايشوا مع بعض كشعب واحد عندما يأتي المسيح إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نقدم لكم هذه التنبؤات التي تدل على السلام العالمي وكيف يأتي مع المسيح بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته